Skal ikke gå glipp av våre nye, interessante videoer. Bare husk å klikke på abonner-knappen og bjell-ikonet.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 Det er basketballversjonen nedenfor for lenker til nettbutikken vår hvor du kan kjøpe reservedelene.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 ikke glem å abonnere Trotto sympa. Hvis du likte videoen, skriv det oss i kommentarfeltet. Følg Vi er på Instagram, Facebook og Twitter. Alle lenkene er i